درسنا لهذا اليوم من افتر افكتس كيفية تدوير اللوجو او الشعار للـ2D نبدأ على بركة الله نقوم بالضغط على Composition New Composition Combo 1 مثلا نحط هذا بأي عرض وارتفاع كما تريد Frame rate 30 نختار فول ونختار الديوريشن ست ثواني والباكراوند كلر اسود مثلا نضغط اوكي OK. نضغط هنا ضغطتين ليتم استيراد الصورة ولتكن مثلا صورة لهذه الجنبية ثم نسحبها الى التايم لاين نضغط ايقونه الثري دي ثم من الكيبورد نضغط على, على الحرف R يعطينا الروتيشن وفي المحور واي روتيشن نضغط هنا في بدايه التايم لاين يتكون نقطه للكي فريم ثم نسحب الكورسر إلى خمس ثواني مثلا، ونأتي إلى هذا الصفر ونكتب عدد الروتيشن أو الدوران ولتكن مثلا ثلاثة، نضغط هنا خارج فيتكون الكي فريم الآخر، play، نشاهد كيف أن الصورة أو اللوجو تتحرك. صورة مستمرة ومستقرة بعد ذلك نضغط على Rotation ثم على الجراف Editor يظهر لنا هذا الشكل نمسك من هنا إلى الأسفل وكذلك من هنا إلى الأسفل لو ضغطنا على هذه الدائرة الصفراء وسحبناها بهذه الصورة نشاهد ان من هنا الجزء الاخير سوف يتم التدوير بصورة سريعة وهذا البداية سوف يكون بطيء نلاحظ بلاي هذا التدوير بطيء ثم ينتهي بسرعة لو سحبنا أيضا هنا بالعكس سوف يكون التدوير سريع ثم بطيء لو أنزلنا إلى الأسفل بهذه الصورة يعود التدوير أولا الحركة تكون سريعة ثم تتباطا ثم تعود إلى الخلف برقرة وبالتالي بإمكانك أن تجرب بهذه الكيفريمات حتى تحصل على الحركة التي تريدها وبالتالي نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم في دروس جديدة. شكرا لحسن متابعتكم في برامجنا دروس. وإلى لقاء آخر في فيديو جديد.